Merturie ale lui Tibimeriu, la sfârșitul ultramaratonului de la Cercul Polar pe care l-a mi am mâncat de viu video? Tiberiu în subliniere, are o it -o performan incredibil după ce a călduliere Tigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oară în viața sa. Cu ambicie uluitoare sublinierei o rezistenc parc supraomenească, Românul Areu subliniere IT se duc la final cursa. La captul celor peste a sute de kilometri, a fost întâmpinat cu aplauze sublinierei în acordurile imnului național al României. Campionul nostru s-a impus un din prima zi. A sublinierea ce nu e de mirare, ce la linia de sosire avea un avans de peste 80 km, fac de următorul clasat. Oboseala se simțea vineri noapte, în vocea lui Tiberiu, în subliniere Eriu, care, după mai puțin de 173 de ore, a ajuns la finalul ultramaratonului de la Cercul Polar. Românul în vârstă de 44 de ani, cu o ambicie greu de imaginat, are o subliniere IT să parcurg peste subliniere ASE, de kilometri subliniere. i să ias un vinctor pentru a treia oară consecutiv. La scurt timp după terminarea cursei, campionul a vorbit cu cei dragi subliniere, i le-a cât de greu i-a fost. Mă bucur ce am terminat-o. E mult, mult mai grea decât a fost înainte. Ultima parte asta de 160 de kilometri a fost numai cu urcări sub liniere-i coboruri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri ceroad, ceea ce m-am mâncat. Dar a sublinierea per total, mult, mult mai grea decât ce a fost înainte. Dar na, de asta am venit, zo termin subliniere-i me bucur subliniere-i ce am terminat-o, a declarat Meriu la sfâritul cursei. Despre acelea subliniere-i condincivii trece povestea Tiberiu subliniere -i pe ultima sut de metri, când mai avea aproximativ 60 de kilometri de parcurs. Iceroadul l-am amâncat de viu, a fost foarte na subliniere zilele pe iceroad, subliniere-i acum am intrat pe partea alalt sublinierei mi-a fost un pic mai bine. A trebuit semi-os sub toate, de la sac de dormit la toate, cei cum am dormit pe iceroa de câteva ori, toate mi-au fost înghecate, ude, haine, n-am mai avut nimic, a mai spus ultramaratonistul, conform stirile protvro. Ambicia de fier subliniere ii perseverent au ajutat să nu renunțe. de subliniere problemele de sănătate nu au întârziat să apar. Dacă a subliniere zice ce sunt bine, a subliniere exagera, sunt ok. Am o infecție la un deget, la la care mi-a degerat prima dată, în resta sublinierea chestii de astea micuce. Mi se mai vede un pic la câteva degete subliniere e un pic carnea, cum tot le am bandajat sublinierei tot mi-au pus subliniere i mi mi-au luat, a declarat Meriu.